تسجيلات الواجب الاخضر تقدم. يا لا يا لا يا لا يا لا لا شوف كيف انا يا عفراسه يا سلامي عليكم اسمحوا لي بامول لو قلوب العرب هالحين ما هي كمول خايف أهل البلد لا يمنعون التجول شوف كيف